Яка у вас... Ми зараз знаходимося на Бахмутському напрямку між Соледаром і Бахмутом, боронимо наші землі. Яка Тут там ситуація з дуже... того, що можна говорити? Ну, бо ми знаємо, що ну, там дуже непросто. Е, е, нашому підрозділу свободи, як зазвичай, вже після Сєвєродонецьку, Ірпіня і Бучі, е, е, Рубіжного і так далі, таланить на, на найграчіші точки. Ну, не дивно, бо ми батальйон оперативного призначення, тому зараз найгарячіша точка, на мій погляд, ну, окрім, мабуть, Донецького і Авдіївського напрямку, там теж важкі бої, це бахмутський напрямок. Ворог стягнув сюди нам все, що тільки можна, і навіть трошки навчених солдатів теж. Тому що вони себе ведуть не так, як мобіки, вони більш організовані, вони не бояться вночі атакувати наші позиції, хвилю за хвилею ми їх вбиваємо, їх ніхто не витискає, вони зараз лежать, слава Богу, що температура трошки понизилася, так вони набухають і їх собаки не їдять. А так зазвичай ситуація, як і завжди, вбиваємо ворога, на жаль, несемо втрати, наші побратими, багато дуже поранених серед побратимів і декількох уже немає з нами. Але, не дивлячись на це, ми розуміли, як добровольці, куди ми йшли, що буде. Ми тримаємо разом з Збройними силами України, в тісному сплітінні, вірений нам е, території. Це під Бахмутом, я вже казав, Курдюмівка mm -hmm. і інші села. І не збираємося нікуди відходити. Ворог, ну, ні, просто вони рвуться. Дійсно, треба сурові кіну хоч цьому... Якісь перемоги, а їх можна зробити тільки там, де в нього нарощений кулак. Кулак у нього був нарощений якраз на Донецькому напрямку. Це, з однієї сторони, дуже цікавий для них напрямок, а з другої сторони, дуже позорний. Тому що за 8 років вони змогли дойти тільки до окружної дороги міста Донецьк. Щоб кияни розуміли, вони, якщо брати аналогію до Києва, зараз знаходяться трохи далі, ніж Жуляни, але до Вишневого ще не дійшли. Тобто, першотравневе, там, наполовину наше, Авдіївка, це за окружною дорогою Донецька – Половина наша, половина е, у сепаратистів, але вона таки була і вісім років тому. На жаль, водяне і е, піски ми е, практично втратили. Але це більше ніж кілометр, тому там нічого страшного не відбувається, крім того, що точаться дуже важкі бої. Слухайте, Ярослава, там речник східного угруповання військ Сергій Черватий каже, що росіяни під Бахмутом ледь не по батальйону щодня втрачають. І десь читала, не пам'ятаю, від кого з військових, що ситуація яка. Ну їх женуть. оце, знаєте, як за родіну за Сталіна. Просто артпідготовка і вони пішли. Ну і ну, така. Так і є, підтверджую. Тобто іде дуже маленька артпідготовка. І навіть під час артподготовки вони біжать на наші позиції з криками «Ура!» і так далі. Ну, це виглядає безглуздо, особливо, коли це відбувається вночі. Два-три дні тому вони мали деякий успіх, тому що був дуже величезний туман. Зараз, завдячуючи волонтерам і побратимам, у нас є очі, тепловізори, прибори ночного бачення і так далі. І ми все бачимо і відповідаємо і минометним вогням, і стрілецькою зброєю так само. Десь декілька днів тому були такі випадки, що у хлопців е, дуже не швидко, але ж дуже... Е, Динамічно закінчувалися набої до стрілецької зброї, тому що стільки перло ворога, що навіть ті 10-12 трошків, які повинен баяць мати на передовій, вони дуже швидко закінчувалися, дивлячись на ту масу, яка на нас впре. Дійсно там працюють, мені здається, не мобілізовані а професіонали, не буду там восхваляти якусь армію Вагнера, ми знаємо, з ким вони її Посилили це колишні зеки, насильники, вбивці, грабіжники, домушники і так далі. Я не вважаю це посиленням, це послаблення особливо морального духу. Але ж росіяни ніколи не користувалися здоровим глуздом. І вони все роблять, і, як, як, як вони кажуть, на перекор судьбі. Ну на перекор судьбі вони зараз гарно... Так, Ярославе, судьбі, на ну, пірікор судьбі, але на Прошу. автоматну чергу, ну, на пірікор судьбі, але на автоматну чергу. Ну, ну, навіть якщо нема ну, здорового да, згонку, да, да, да, ну якийсь інстинкт вони збереження є логічних кроків, які роблять воїни. Вони біжуть, кричать, вмирають. Ну, це все як в Другій світовій війні в описах, в споминах німецьких кулеметників, коли. Русський солдат біжав з лопаткою, і вони, коли вже п'ять слоїв тих русських солдатів ваняк лежало, вони починали вже сходити з глузду. Тут все теж повторюється, ніяких висновків за 80 років вони не зробили, армія по-іншому одягнута, але діє так само без глузди, як і 80 років тому. Ярослава, після відступу з Херсону вони будуть посилювати східні напрямки. Що ви очікуєте? Ну, вони просто двома колонами будуть йти на, ну, на розстріл. У ну, ну, мене є дуже великі сумніви, що вони добіжуть до, аж до НЕЦКО і там посилять цю групіровку. Вона і так там доволі таки сильна. І, але ж послабити е, свої е, загородні отряди, які зараз і е, противопіхотні, там, протитанкові Редути, які вони набудували на лівому боці Дніпра, послабити їх і піти на Запорізький чи Донецький напрямок. Я дуже сумніваюсь, що так буде. Тим паче, всі вони повинні. Ми повинні розуміти, що всі вони думають про те, що їм треба кудись відходити. А якраз їм відходити дуже зручно, поки є можливість на кримське півострів, а потім далі тікати. Ніхто я думаю, з них не планує тікати через цю Україну, через Маріуполь, Донецьку область, аж до Таганрога. От, тому ми очікуємо, звісно, тут, можливо, і посилиння якихось буде, але за рахунок більше мобіків, яких тут прибагає дуже багато. Тому що у нас динаміка здачі в полон ну, просто шалена. І вже ми думаємо про те, де їх зберігати, як їх харчувати і хто їх буде охороняти, тому що, ну, у нас е, людський ресурс не, без... не безкінечний. Е, ну, Ярослав. От на останок. розкажіть, на тепловізори зібрали, якщо ще збирає, е, ну, ще збираєте, то кажіть, куди нести гроші? Ой, звісно, збираємо, тому що по-перше, у нас е, е, це все буває і втрачається, буває і ламається і так далі. Не тільки на тепловізори, ми у нас роснотний матеріал, е, дрони, які постійно збивають Вбиває ворог і їхні радіоелектронні засоби садять на своїй території. У нас постійна нехватка з тепловізорами, у нас постійна нехватка з старлінками, тому що ну, вибух біля тарлінки, він весь посічений, електроніка розбита, його немає. А це все не тільки зв'язок між позиціями, якщо у нас з раціями якісь проблеми, хоча у нас рації є, мотороли шифровані і так далі. А це насамперед зв'язок з рідними і з командирами, які повідомляють, що за 4 домишлі, за 5 днів з особистим складом нічого поганого не відбулося. Щоб це все працювало, нам дійсно потрібні е, якісь оперативні вливання коштів, а вже наші. І наші партнери, і волонтери, і в Словаччині, і в Польщі це все закупають і оперативно везуть на Київ, потім сюди відправляють. Ну, щоб ви розуміли, що тиждень тому ми починали збирати на Старлінк, збирали на 6 Старлінків, і вони вже в Словаччині практично доїжджають до Києва. Тобто це все відбувається дуже швидко, це налагоджене одній питання в грошах, яких, як зазвичай, не вистачає. Куда нести, якщо хтось хоче вам задонатити? Ну, я в редакції можу передати картку, у нас є у батальйона картка, на яку збираються кошти, туди, у нас на сайті, в інтернеті, в фейсбуку, ну, вскрізь є батальйон «Свобода», наберіть там скрізь. є наші реквізити.